Перфекціоніст – це людина, яка намагається все зробити максимально ідеально і правильно. І здається, що тут немає нічого такого поганого, але психологи стверджують, що саме перфекціоністи часто затягують терміни або взагалі нічого не роблять через завищені стандарти і часто страждають від порипадів самооцінки та тривоги та депресії. Я дуже люблю жарт, що з'їзд перфекціоністів не відбувся через криво нарізані запрошення. Тут, як мені здається, передається вся проблематика перфекціонізму. Ви на каналі «Нічого зайвого», тут ми обговорюємо, що таке зайво і як не впустити його у своє життя. Це і про речі, непотрібні покупки, непотріб вдома, а також думки, ідеї і тому подібне. У цьому відео ми обговорюємо, поговоримо про оптималізм. Цей підхід дає більше приваг, щоб знайти своє, а не ідеальне. Всіх вітаю і полетіли далі. Оптималізм – це термін або підхід запропонував Тель Бен Шахар. Це ізраїльсько-американський викладач, який спеціалізується на позитивній психології та лідерстві, а також автор кількох книг. Одна з його книг – «Парадокс перфекціоніста». Він пропонує оптималізм – це щось таке середнє між перфекціонізмом та повним пофігізмом. Оптималіст теж ставить високі цілі, але спирається на власні ресурси, фокусується не на результаті, а на шляху, який він має пройти поетапно, аналізуючи, звісно, кожен етап мисленню все чи нічого, він надає перевагу такому гнучкому управлінню, уявленню про ситуацію, дає місце проміжним варіантам. Він вважає, що не існує нічого ідеального, чогось правильного і треба зробити максимум можливого зогляду на поточну ситуацію. Оптималіст не вважає себе ідеальним і не боїться, що його будуть засуджувати. Тому в разі потреби він може звертатися за допомогою. Якщо ну, відчуває, прикладу, що вони справляються може визнати свою слабкість, висловлює свої почуття і не сприймає невдачу в проекції як власну характеристику. Оптималізм допомагає, допомагає рухатися вперед, тому що тут закладено розуміння, що не існує нічого правильного або ідеального. Немає ніякої концепції, як повинно бути. Є конкретні обставини, ситуації, ресурси, які треба враховувати і рухатись відповідно. Саме тому такий підхід, більш внучки і дає більше результатів. Чимало українців під час війни, як мені здається, стали саме оптималістами. Багатьом довелося виїхати, залишити свої домівки та жити у незвичних для себе умовах. Десь, наприклад, кілька родин вони живуть в одній квартирі. Ну, за кордоном теж не все-таки ідеально. Багато українців опинилися в жорстких умовах довелося або доводиться жити без води. Виникла потреба ходити за водою, в деяких районах перебої з електроенергією. Це вимагає змін звичок, ну, особливо у побуті. І ось тут, щоб пристосуватися до ситуації, дуже допомагає гнучкість і такий оптималістичний підхід. Зробити максимум, все можливе, щоб умови були комфортними для проживання, але з розумінням того, що вони все одно не будуть бездоганними тими, до яких, на жаль, вже звикли. Тому що війна, тому що інша ситуація і потрібно синхронізуватися з обставинами. На початку війни мені довелося близько трьох тижнів спати в укритті. Я живу у Києві, але недалека від міста Буча, Терпінь. У нас постійно було чути вибухи тому було страшно. Лінія фронту була зовсім поруч, тому ходили спати в укриття. Так от цікаво було спостерігати, як оптималізм проявлявся там, в укриттях. Деякі люди навіть за таких умов намагалися облаштувати свій куточок комфортно, влаштувати зручне місце, яке ну, займіняє наприклад, заміняло ліжко, ставили палички для дрібниці, організовували свій простір. Наскільки це було можливо, вони не задовольнялися тим, що є, а робили максимум, брали максимум ситуації з розумінням, що умови не будуть такими як вдома. Само усвідомлення, що я зробив для себе, для близьких усе, що міг, воно може допомогти не впасти в депресію і триматись, не падати духом. В Україні продовжується війна. Я хочу подякувати ЗСУ за те, що вони роблять, і наближають нашу перемогу. Слава героям! Ми продовжуємо триматись. На що важливо звернути увагу? Оптималізм не передбачає задовольнятися. Мінімумом. Якщо щось можна покращити, якщо можна підняти свою планку, і для цього є можливості та ресурси, то це потрібно робити. І при цьому завжди пам'ятати, що не існує нічого ідеального. Тобто це навичка проявляти гнучкість, так от постійно балансувати на тлі мінливих обставин, ситуацій, знаходити оптимальні рішення. Це дуже резонує з концепцією нічого зайвого. Те про що цей канал потут у саму суть закладено те, що немає правильних та готових відповідей. Вони знаходяться, формуються під час балансування та гнучкого ставлення. Я буду парадично звертатися до цієї концепції у своїх відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам це коротенько відео. Можливо, воно наштовхнуло вас на якісь ідеї. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. До зустрічі у наступних відео.